Από την πρώτη στιγμή που χτύπησε η πανδημία, είχα τονίσει πως η προτεραιότητα της υγείας πρέπει να συμβαδίζει με τη θωράκιση της οικονομίας. Γι' αυτό ακριβώς, και δίπλα στην τιτάνια προσπάθεια ενίσχυσης του ΕΣΥ, μέσα στο 2020, διατέθηκαν 24 δισεκατομμύρια για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Και σήμερα κινητοποιούνται ακόμα 2,5 δισεκατομμύρια, ανεβάζοντας στα 11,6 δις τα σχετικά κονδύλια για το 2021. Σε πείσμα τις ανεύθυνης καταστροφολογίας, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η εθνική οικονομία άντεξε. Παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, είχαμε ελάχιστα λουκέτα. Στη συγκράτηση της ανεργίας, η χώρα είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη και η ύφεση περιορίστηκε στο 8,2% κόντρα στις μίζερε προβλέψεις τη αντιπολίτευσης. Στόχος μας, τώρα, είναι ο κόσμο τη παραγωγής να μείνει όρθιο μέχρι το τέλος της οκιμασίας. κάνοντα έτσι, πιο σίγουρα, τα πρώτα του βήματα στην επόμενη μέρα. Σήμερα, λοιπόν, μπορώ να ανακοινώσω μια νέα δέσμη μέτρων τόνωσης, τα οποία θα ανακουφίσουν περισσότερες από 500.000 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίε και εκατομμύρια εργαζόμενους. Ρυθμίσεις οι οποίες ξεδιπλώνονται σε έξι παιδεία. Πρώτον τον Απρίλιο εγκαινιάζεται ο 7ο κύκλο χρηματοδότηση τη επιστρεπτέα προκαταβολή για τι επιχειρήσει που είχαν μειωμένο τζίρο από τον Ιανουάριο ω τον Μάρτιο. Θα είναι διαυρημένο, περιλαμβάνοντα όλοι όσοι πλήττονται όπω το γιανεμπόριο, την εστίαση και κλάδου που εφαρμόστηκαν περιορισμοί, αλλά και με αυξημένη ενίσχυση. Τα ποσά θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ για έναν αυτοπασχολούμενο και θα φτάνουν ω τι 100.000 ευρώ. Δεύτερον, η απαλλαγή από 30% μέχρι και 50% της αποπληρωμής της που καταβολής θα ισχύσει και για όσους είχαν ενταχθεί στους τρεις πρώτους κύκλους της και είχαν σημαντική πτώση του τζίρου τους το 2020. Ενώ όλες οι δόσεις εξόφλησης αυξάνονται από 40% σε 60%. Αν μάλιστα η επιστροφή καταβληθεί εφάπαξ, θα υπάρχει έκπτωση 15%. Έτσι, ένα μεγάλο μέρο τη ενίσχυση μετατρέπεται σε απευθεία επιχορήγηση. Με άλλα λόγια, σε μη επιστρεπταία προκαταβολή. Τρίτον, με στόχο την προστασία των θέσεων εργασία, οι κλάδοι που πλήττονται θα ανακουφιστούν με ένα ακόμα μέτρο. Η πολιτεία θα επιδοτήσει σοβαρό μέρο των παγίων δαπανών που έγιναν το 2020, οι οποίε δεν καλύφθηκαν από άλλε ενισχύσει. Και η συγκεκριμένη θα πάρει τη μορφή πιστοτικού. Για μελλοντικέ φορολογικέ και ασφαλιστικέ υποχρεώσεις, υποχρεώσει, με σκοπό επιχειρήσει να επανεκκινήσουν μετά την κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερα βάρη. Τέταρτο. Το πρόγραμμα γέφυρα για τη ρύθμιση των δανείων για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει εκτό από τα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει, επιδοτώντα για πρώτη επίση φορά εκτό από του στόκους και το κεφάλαιο. Στα ενήμερα δάνεια, ενίσχυση θα φτάνει μέχρι και το 90% τη δόση, ώστε να επιβραβεύονται οι συνεπεί. Ενώ στα κόκκινα δάνεια θα αγγίξει το 80% αν ρυθμιστούν, ώστε να βοηθούνται οι πιο αδύναμοι. Τέλο, τι επιλογέ αυτέ πλαισιώνουν δύο ακόμα πρωτοβουλίε. Όπω συμβαίνει και ω τώρα, οι φορολογικέ και ασφαλιστικέ οφειλές Μαρτίου, όσων πλήττονται, θα μεταφερθούν στο τέλο τη περίοδου ρύθμιση, ενώ διατηρείται και αυτόν τον μήνα η πλήρη απαλλαγή ενοικίου στα επαγγελματικά ακίνητα. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε λίγη ώρα, από το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται πάντως για μέτρα τα οποία καθιστά εφικτά η ορθολογική οικονομική πολιτική που προηγήθηκε, όπως και η σωστή αξιοποίηση των ταμιακών διαθεσίμων όλο το τελευταίο διάστημα. Διαμορφώνουν το δρόμο για την ασφαλή μετάβασή μα στη μετα εποχή. Και αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση ξέρει και μπορεί να ακολουθεί τι επιταγές τη συγκυρία αλλά και τι ανάγκε τη κοινωνία. Με εμπιστοσύνη στου Έλληνε και στη δυναμική της χώρας μας.